السلام عليكم انا اشترك لكم فيديو جديد من حديقة الزهور بدبي. Uh. Yeah. Uh. Yeah. حديقة الزهور في جنوب البرشة مساحة الحديقة 74 ألف متر مربع فيها اكثر من 100 مليون نبتة طبعا هذه الحديقة دخلت في كتاب غينيس الجو هلا كتير حلو أه بنصح كتير انه ممكن نجيب هاي الوقت من السنه رسوم الدخول اربعين درهم للكبار 30 درهم لاعمالهم تحت الاثني عشر سنه تحت ثلاث سنين واصحاب الهمم بيكونوا مجانا إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وقولوا لي وين بتحبوا نروح المرة الجاي.